وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى ما جاء مذكورا في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه في صفحة الرابعة والتسعين وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الباب الذي عنوانه باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم لن أعيد قراءة الرواية عليكم بتمامها إنما أذهب إلى موطن الحاجة فقد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية طلبا للإيجاز والاختصار سأذهب إلى موطن الحاجة حيث يبين لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه معنى هذه اللفظة الله الله ولذا فان السائل هكذا ساله قال السائل يقول قلت الله يريد ما معناها فماذا قال امامنا الصادق صلوات الله عليه قال الالف من هذه اللفظه المقدسه الله بينت لكم من أن المعنى الذي بينه إمامنا الصادق هنا ليس وفقا لقواميس اللغة إنها لغة الإشارة لغة التحديث الغيبي ذكرتكم في الحلقة الماضية من أن إمامنا الصادق يحدثنا عن سلمان المحمدي من أنه كان محدثا ويخبرنا من أنه كان محدثا عن إمامه ولغة التحديث لغة غيبية لا نتحدث عن لغة التفاهم بهذه الألفاظ وهذه الكلمات التي نعرفها إنها لغة إشارات ولغة رموز تنتقل عبر فيض غيبي الى العقول والقلوب ما تحدث به امامنا الصادق هنا هو تقريب لتلك اللغه بهذه الالفاظ والا فان لغه التحديث الغيبي لا يمكن ان تترجم بالفاظ كهذه الالفاظ التي نتعامل بها إنما يمكن أن تتلبس بهذه الألفاظ بالضبط مثلما القرآن كما في سورة الزخرف هو حقيقة كونية غيبية هائلة عظيمة في أم الكتاب ولكنه تنزل إلينا وحين ظهر على شفاه محمد صلى الله عليه وآله ظهر بلباس عربي ان جعلناه قرانا عربيا لماذا لعلكم تعقلون كي يكون مناسبا للعالم الذي تعيشون فيه والا فهو في ام الكتاب حقيقه عليه عاليه حكيمه تتجاوز المعاني التي نتصورها ونتخيلها من خلال ألفاظ لغوية محدودة قاصرة أعود إلى كلام إمامنا الصادق وهو يشرح لنا معنى هذه اللفظة المقدسة الله ولكن في سياق آخر بعيداً عن سياق قواميس اللغة ومعاجمها قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا قلت فالهاء فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم هذا المعنى ينسجم مع إطلاق هذا اللفظ على الإمام المعصوم وإلا فإن هذا المعنى لا ينسجم أبدا مع إطلاق هذه اللفظة على الذات الأولى ولا ينسجم ايضا مع اطلاق اللفظه المقدسه هذه على الحقيقه المحمديه فحينما نطلق هذه اللفظه على الذات الاولى فان اللفظه هذه ستكون اشاره فقط وانما كانت اشاره لحاجة الخلق إليها كيف نتحدث عن الله؟ عن الذات الأولى الذات الأولى منزهة عن الأسماء وعن الألفاظ الحقيقة المحمدية اسمها الأعظم لكنها تجلي سبحانه وتعالى من جهة من الجهات وإلا فالجهة الأخرى فإن الحقيقة المحمدية في مقام العبودية وفي غاية الفقر والافتقار والافتياق إليه فالله هو الغني وهو المغني وأما سائر المخلوقات ابتداء من الحقيقة المحمدية وانتهاء بكل ما صدر عنها من الخلقيات فإن المخلوقات في غاية الفقر والافتقار إليه سبحانه وتعالى فهو الذات الغنية المغنية نعم إن الحقيقة المحمدية باتجاه الخلقيات التي صدرت منها هي ذات غنية مغنية وكل الخلقيات التي صدرت منها مفتقرة إليها محمد وآل محمد هم أولياء نعمنا هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة لأنهم التجلي الأعظم ولأنهم في أعلى سلاسل الفيض ولأن كل سلاسل الخلقيات قد صدرت من الحقيقة المحمدية من بعد أن صدرت حقائقهم وتجلت فهم اولياء النعم وتلك هي سلاسل العلل وسلاسل الفيضي الموضوع مفصل ومفصل جدا. والبرنامج ليس معدا للخوض في كل هذه التفاصيل. البرنامج يعرض الخطوط العامه لمنظومتنا العقائديه والتي وصفتها بهذا الوصف من أنها خارطة للعقيدة السليمة على أي حال فإن هذه اللفظة المقدسة الله حينما نطلقها على الذات الأولى على الأول الذي لا أولية لأوليته والتعابير قاصرة والاخر الذي لا اخريه لاخريته والتعابير والالفاظ محدوده فهذه اللفظه هي اشاره وهذه الاشاره انما كانت لحاجتنا اليها والا فإن الذات الأولى منزهة عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الإشارات وعن الرموز هذه شؤون مخلوقية خلقية من الأفق الثاني لأن الخلق الأول الحقيقة المحمدية فقط وما صدر منها في المراتب الأولى انها حقائق ائمتنا محمد وال محمد فهذا ملحق بها ملحق بالحقيقه المحمديه لانهم هم الوجه الاكمل هم الوجه الاتم هم الاسم الاعظم فمثلما الوجه المكنون المخزون للحقيقه المحمديه استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج من ظله إلى غيره فإن الوجه المكنون والسر المصون لحقائق أئمتنا استقر أيضا في ظل الحقيقة المحمدية فلا يخرج منها إلى غيرها فالحقيقة المحمدية الإسم الأعظم الأعظم الأعظم لله سبحانه وتعالى ومحمد وآل محمد أتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر هم الإسم الأعظم الأعظم الأعظم للحقيقة المحمدية هذه المعاني واضحة وجلية جداً في ثقافة العترة الطاهرة قد تكون غريبة عليكم لأنكم ثقفتم بثقافة مراجع النجف التي هي ثقافة لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة هؤلاء قوم أنشأوا لهم دينا خاصا بهم من بقايا مرحلة التنزيل ومما جاؤونا به من مزابل النواصب على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم ومشاربهم، وهذا الكلام تقدم وتحدثت عنه كثيرا ان كان في هذا البرنامج او في برامجي الكثيره المنتشره على الشبكه العنكبوتيه. فالله هذه اللفظة المقدسة حين نطلقها على الذات الأولى هي إشارة تشير إلى الذات القديمة التي كانت ولم يكن معها شيء وبعد ذلك خلقت الحقيقة المحمدية، خلقت الحقيقة المحمدية بنفسها فإن الله ما خلق الحقيقة المحمدية من شيء وإنما خلق المشيئة بنفسها الحقيقة المحمدية هي هي إرادة الله هي هي مشيئة الله مثلما ضربت لكم مثالا في قضية بيضة الكون وكيف ان الفيزيائيين يتحدثون عن بيضه الكون عن نقطه عن حقيقه قبل ان يحدث الانفجار الكوني الذي نشا منه الكون بحسب نظريتهم انا هنا لا اتحدث عن صحه نظريتهم ام عدم صحتها انما جئت بهذا مثالا تقريبيا فتلك النقطة التي يقال عنها بيضة الكون كل الكون الذي نشاهده والذي لا نشاهده كان مجموعا فيها، قربت لكم المثال بالنواة الحية التي تشتمل على النخلة الكبيرة بكل ما تثمر من تمر فإنها موجودة في هذه الرقاقه الالهيه الرقاقه الالكترونيه صغيره الحجم لكنها تشتمل على الكثير من المعلومات والبرامج والملفات والحقائق هذه رقاقه ربانيه هذه النواه نواه التمر هناك نخله كبيره بتمرها تختبئ في هذه النواة الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة لكننا ماذا نصنع فإن الأمثلة ضرورية لتوضيح المطالب الذي أرجوه أن تنظروا إلى الجهة التي أحددها في المثل الحسي فقط لا أن تلتفتوا إلى بقية الجهات الأخرى فإن الأمر سيختلط عليكم فلا بد من تركيز النظر على الجهة التي يشار إليها في المثل الحسي حينما يؤتى به وسيلة إيضاح لشرح أو توضيح أو تقريب معنى عن حقيقة غيبية عميقة واسعة هذا هو الذي بأيدينا وهذا هو الذي نستطيعه فالله حين يطلق على الذات الأولى يطلق بهذا الفهم إنها إشارة نحن نحتاجها ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن الإشارات والألفاظ والحروف والأصوات كل هذا بحسبنا إنها إشارة تبعث التفكير في عقولنا وقلوبنا من أننا نقصد ذاتا كمالها لا يتصور وغاية ما نتصور من كمال بخصوصها فهو بحدودنا جمالها لا يتصور جلالها لا يتصور هي منزهة عن كل الذي يدور في أذهاننا حتى وإن كنا نفكر وفقا لمقاسات المعصومين فمقاسات المعصومين التي يعلموننا إياها إنما هي بحدود اللغة وبحدود مداركنا وما قدر اللغة وما قدر مداركنا حتى نستطيع أن نقترب من فناء ساحة قدسه حتى هذه الكلمات سبحانه وتعالى جل شأنه وتقدس هذه من شأننا بخصوصنا تلك الذات تقدس عن كل هذه المعاني هي أعظم وأجل من كل, كل كلام من كل لفظ نحن لا ندرك شيئا وإنما هناك رموز إشارات في خلقتنا التي تسمى بالفطرة هي مجرد إشارة لا نستطيع أن نعرف التفاصيل من خلال تلك الإشارة من هنا يبعث لنا الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة والكتب والملائكة والمعجزات لأجل إثارة دفائن عقولنا لعل هذه العقول تتواصل مع إشارات فطرتنا نحن نثبته ونقدسه ولكننا لا نستطيع أن نشخصه لا نستطيع أن نحدده جلت ذاته وتقدست وهذه العبارات قاصرة هي بحدودنا فالله حينما نطلقها على تلكم الذات هي إشارة هي إشارة إشارة تشير إلى الذات المقدسة بالبيانات التي تقدمت أما حينما نطلقها على الحقيقة المحمدية ولست أنا الذي أطلقها مر الحديث ومر الكلام في هذا الشأن حينما نطلقها على الحقيقة المحمدية إننا نطلقها على حقيقة مخلوقة والمعنى يختلف اختلافا كبيرا هنا الحقيقة المحمدية وجه الله وجهه الأتم وجهه الأكمل لكنها حقيقة مخلوقة خلقها بنفسها وهذا يعني ببديهة المنطق من أن صفاتها عين ذاتها وهذا شرحته لكم من أن الأحاديث التي تتحدث عن أن الله حينما نصفه فإن صفاته عين ذاته إنها الحقيقة المحمدية التي خلقها بنفسها فلما خلقت بنفسها كانت صفاتها عين ذاتها فحينما نطلق هذا اللفظ على الحقيقة المحمدية إننا نطلق اللفظ على الوطن الأم حب الوطن من الإيمان الحقيقة المحمدية وطننا من هناك جئنا رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين من هناك جئنا الوطن الأم حقيقة محمد وآل محمد الحقيقة المحمدية هي الوطن الأم وحب الوطن من الإيمان إنه حب الوطن الحقيقي وطننا الحقيقي الحقيقة المحمدية فمن هناك جئنا وأمنا الحقيقية الحقيقة المحمدية تلك هي امنا الحقيقيه في وجهها الذي يتجلى في الحقيقه الفاطميه ومن هنا حين تجلت فاطمه في عالمنا بين اظهرنا كانت قيمه على ديننا وقيمه علينا وذلك دين القيمه هذا هو الذي ينطق به القران وذلك دين القيمه من هي هذه القيمه إنها الإسم الأعظم الذي تجلى من الحقيقة الفاطمية التي هي وجه من وجوه الحقيقة المحمدية تتذكرون كلمات أبي طالب التي قرأتها عليكم حين أقسم على الله بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء نذهب إلى فاصل يا من كل شيء خاضئ الله يا من كل شيء خاشئ الله يا من كل شيء خاشئ الله يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُنِيبٌ إِلَيْ يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَائِفٌ منه، يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ صَائِرٌ إِلَيْ شيء يسبح بحمد يا كل شيء هالكن الا وجهه سبحانك يا الله الغا مصر يا أما إطلاق هذه اللفظة المقدسة على الإمام المعصوم لست أنا الذي أطلقها القرآن أطلقها وجئتكم بأمثلة من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديثهم في أوثق كتبنا يؤولون لنا قرآنهم هذا هو قرآنهم وهذا هو حديثهم ومر الحديث في الحلقة الماضية فإطلاق هذه اللفظة على الإمام المعصوم المعنى سيكون مختلفا عن الإطلاق الأول وعن الإطلاق الثاني مثلما إطلاق هذه اللفظة على الحقيقة المحمدية يختلف اختلافا كاملا عن إطلاق اللفظة على الذات الأولى فالإطلاق على الذات الأولى مجرد إشارة والإطلاق على الحقيقة المحمدية دلالة على أنها مجمع الكمالات مجمع الجمال والجلال في أعلى مراتب التجليات الإلهية لجماله لجلاله لكماله سبحانه وتعالى وهي الذات التي صفاتها عين ذاتها لأن الله خلقها بنفسها منطقي أن تكون صفاتها عين ذاتها لأنه خلقها بنفسها بينما الأشياء أنا وأنتم وسائر الأشياء صفاتنا غير ذاتنا لأننا ما خلقنا بأنفسنا وإنما خلق الله المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة فنحن خلقنا بواسطة المشيئة من هنا صفاتنا هي غير ذاتنا فلنا ذات ولنا صفات أما الحقيقة المحمدية فلأنها خلقت بنفسها خلقها بنفسها فصفاتها عين ذاتها أما الذات الأولى فلا نستطيع أن نصفها لأنها أقدس من أن توصف الله أكبر من أن يوصف الله أجل من أن يوصف وما يدور في عقولنا وفي قلوبنا وان كان بتعليم المعصوم وان كان بلغه التحديث لا بهذه اللغه التي نتفاهم بها بلسان العربي او بلسان اي قوم على اختلاف السنه الاقوام حتى لو كان بلغه البصيره فان ذلك محدود بحدودنا نحتاج الى اللغه نحتاج الى الاسماء الملفوظه فهذا شان خلقي شان مخلوقي ولكننا ماذا نصنع هو هذا الذي نستطيعه كحال النمله التي تتصور ان لربها سلاميتين ان لربها شعرتين كالشعرتين اللتين في راسها لأنها ترى كمال حياتها بهاتين الشعرتين فتتصور النملة كما يحدثنا باقر العلوم أن لربها شعرتين أن لربها سلاميتين نحن كذلك حينما نفكر حينما نعتقد فذلك بحسبنا لا بحسب ما يعرف المعصوم ولا بحسب ما تجلى في الحقيقة المحمدية ولا بحسب الذات المقدسة الأولى إنما هو بحسبنا وهذا هو مقدارنا ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه هذا هو قدرنا ولذا فإننا نقدس الله بحسبنا لا بحسب المعصوم ولا بحسب الحقيقه المحمديه ولا بحسب الذات الاولى نحن نقدسه ننزهه نسبحه بحسبنا بحدود عقولنا القاصره التي لا قيمه لها اذا اردنا ان نزنها بموازين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من هنا فاننا نحتاج الى البصيره لان البصيره هي التي تمكننا من ادراك اعلى من مستويات ادراك عقولنا وقلوبنا وحواسنا ووجداننا وضمائرنا وفطرتنا البصيره تتجاوز مقدارا اعلى لكنها تبقى محدوده بحدودنا فان الفيض يكون بقدر القابل بحدود القابل يا كميل يا كميل يا كميل القلوب اوعية اوعية الامير يقول وخيرها اوعاها فما جاء من حديث لامامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان معنى الله من ان الالف هي الاء الله التي ترتبط بولايتهم ومن ان اللام هي الزام الله الخلق بولايتهم ومن ان الهاء هوان لمن خالف محمدا وال محمد بالضبط اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فالذي يعادي عليا وال عليا فإن الله يعادي، وذلك هو الهوان الذي جاءت الإشارة إليه في بيانات إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق هذه المضامين تمثل وجها من معنى هذه اللفظة الله في ضوء إطلاقها على المعصوم وليس في ضوء إطلاقها على الحقيقة المحمدية لأننا إذا أردنا أن نفهم الله التي تطلق على الحقيقة المحمدية بهذا الفهم هذه إساءة لمقام الحقيقة المحمدية وأما إذا كان الأمر مع الذات الأولى فالقضية ستكون أقبح وأقبح هذه المضامين التي أشار إليها إمامنا الصادق تتناسب مع المعنى الثالث مع الركن الثالث من أركان عقيدة التوحيد في أفق اعتقادنا بإمامة محمد وآل محمد هذه البيانات موجودة ومنتشره في كل ثقافه العتره الطاهره في قرانهم المفسر باحاديثهم وفي احاديثهم الاف مؤلفه من النصوص تتناول هذه المعاني تستغربونها المشكله ليست فيكم اساسا المشكله في اولئك الاغبياء في النجف في ايات الشيطان العظمى الذين جاؤونا بدين غريب عن محمد وال محمد هم صنعوا دينا لانفسهم وورطوا اجدادنا واباءنا وورطونا ولا زالوا يورطون الاجيال القادمه وكل ذلك بسببكم انتم انتم انتم انتم انتم, أنتم اصحاب العمائم وكلائهم المعتمدون عندهم انتم انتم الان تجتمعون تنسجون المؤامرات لحرب عقيده محمد وال محمد ها ها انتم انتم انتم الذين تشاهدون البرنامج الان انني احدثكم انتم انتم في النجف هل تريدون ان اعطيكم العنوان الذي تجتمعون فيه لا شان لي بكم ولكن لماذا تحاربون ثقافه العتره الطاهره ما الذي ستحصلون عليه هل عندكم من ضمان انكم تعيشون الى يوم غد باي شيء ستواجهون محمدا وال محمد ما هذه عقائد محمد وال محمد لا اريد ان اقول اكثر من ذلك أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه تكفيه الإشارة هذا إذا كان هناك من حر ولا أعتقد ذلك فكلكم عبيد لفروجكم وبطونكم وعبيد للفضلات التي يتفضل بها عليكم مراجع النجف وأبنائهم وأصهارهم سود الله وجوهكم تحاربون ثقافة محمد وال محمد وكل العلائم تشير إلى أننا في زمن قد لا يكون في هذه السنين لكننا في زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن. تهيئون الأرضية لحربه وقتاله من صخم الله وجوهكم وطيح الله حظكم وأم داكم الذين يعرفون أنفسهم يعرفون أنفسهم أعود إلى ما كنت أتحدث عنه قبل قليل فإن هذه اللفظة المقدسة الله تطلق بمعنى على الذات الأولى كما شرحت لكم وتطلق على الحقيقة المحمدية بمعنى آخر يختلف اختلافا كاملا وتطلق على الإمام المعصوم بمعنى آخر يختلف عن الإطلاقين الأولين وهذا هو الذي أصر عليه دائما يجب أن نحافظ على المقامات على كل مقام بكل خصائصه قاعده حفظ المقامات انها القاعده الذهبيه الفاخره وفقا لهذه القاعده نستطيع ان نتدبر هذه المعاني وان نتفكر فيها وان نصل الى المنفعه والى الفائده التي نتوخاها من خلال تدبرنا وتفكرنا وتفهمنا في شؤون ديننا الا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول امير المؤمنين الا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ نذهب إلى فاصل. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق. شفاء كل مكروب يا فارجة كل مهموم يا راحمة كل مرحوم يا ناصرة كل مخدود يا ساترة كل عيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا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 يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا الله الغاك يا الله الغموم سبحانك الله يا الله الغالي تستغربون من هذا الكلام بينما المعطيات في ثقافة العترة الطاهرة في قرآنهم وفي أدعيتهم وفي أحاديثهم واضحة جدا الله أبرز صفاته ما هي أبرز صفاته التي نتحدث عنها من أنه الخالق الرازق هو الذي خلق وهو الذي رزق والرزق لا ينحصر بطعام أو شراب الحياة رزق وكل التفاصيل التي ترتبط بالحياة وبقائها وتحولها ونمائها و و و كل هذه العناوين هي من مصاديق رزق رب العالمين تعالوا معي إلى القرآن إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المؤمنون بعد أن تتحدث السورة عن خلقة الإنسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ إلى أن تقول الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون تقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون يعترف الله بهم يثبت لهم هذه الصفة وإلا فليس من المنطقي أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بالعدم بأشياء لا وجود لها فحينما يقول القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن هناك خالقون يعترف الله بهم ويقر لهم بهذه الصفة، لكنه في الوقت نفسه يصف نفسه بأنه الأحسن فيهم، هو لم يخرج نفسه من الوصف وإنما قال هو أحسن الخالقين. هؤلاء خالقون في مرتبة من المراتب وهو خالق إلا أنه هو الأحسن الآية هكذا تقول هذا قرآن هذا الكلام ما هو برواية حتى تخرجون سكاكينكم لتمزيقها تخرجون قذارات مراجعكم ونجاساتهم وأوساخهم الناصبية كي تمزقوا أحاديث أهل البيت هذا قرآن فتبارك الله أحسن الخالق هناك خالقون أثبت الله لهم صفة الخالقية وغاية الأمر أن جعل نفسه أن جعل نفسه الأحسن من بينهم هكذا يقول فتبارك الله أحسن الخالقين قطعا هو لا يتحدث عن نجار صنع كرسيا فقد خلق كرسيا هذا النجار يقال له في اللغة من أنه خلق كرسيا ولا يتحدث مثلا عن نحات نحت شيئا من الخشب من الحجر يقال له هذا فنان خلاق مبدع فان الله لا يمكن ان يقارن نفسه بهؤلاء المقارنه مع الحقيقه المحمديه المقارنه مع المظاهر الأولى للحقيقة المحمدية إمامنا صاحب الأمر في رسالته إلى الشيعة التي تحدث فيها عن إمامته ماذا قال نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا هذا المضمون ورد في كلمات الأمير في رسالة إلى معاوية وقد قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة الشريف في الحلقات المتقدمة وورد في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة وهو يتحدث عن إمامته صلوات الله وسلامه عليه فالحديث هنا في الآية عن خالقين بوصف الله ليس بوصف أنا هو الذي يقول في قرآنه فتبارك الله أحسن الخالقين فأحسن الخالقين هم خالقون حقيقيون بحيث أن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم إلا أنه حكم في النهاية من أنه هو احسن الخالقين لماذا لانه هو الذي خلقهم هو الذي خلق هؤلاء الخالقين فلذا هو الاحسن فتبارك الله احسن الخالقين وهذا الوصف تردد في القران جاء في سوره الصافات ايضا في سوره الصافات في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة والآيات التي قبلها وَإِنَّ الياس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا إِنَّهُ صَنَمٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فأحسن الخالقين هو الله هنا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم الله تفسير عطف بيان كما يقال في قواعد البلاغة وفي قواعد علم النحو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. فهذا الوصف جاء متكررًا في الكتاب الكريم من أن الله أحسن الخالقين وقد جاء مذكورا على لسان نبي من انبيائه في الامم السابقه وجاء مذكورا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه واله وهو سيد الاولين والاخرين سيد الوجود فتبارك الله احسن الخالقين هناك خالقون حقيقيون فإن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم هو لا يقارن نفسه بخالق خالقيته محدودة القرآن تحدث عن مصادق من الخالقية فيما بين الخلق على سبيل المثال اذا ذهبت بكم الى سوره الفرقان في سوره الفرقان في الايه الثالثه بعد البسمله واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون وبحسب ما جاء في تفاسيرهم في تأويلهم في تفسير القم فإن الحديث عن الأصنام التي كانت قريش تعبدها وغير قريش واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فعملية نحت الأصنام وصناعه الاصنام والتماثيل عمليه خلق القران يتحدث عنها هذه الايه الثالثه بعد البسمله من سوره الفرقان واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا هي اصنام وهم يخلقون هناك من خلقها من الناس ولا يملكون لانفسهم ضرا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا الآية واضحة فإنها تصف صناعة الأصنام بعملية خلق واتخذوا من دونه آلهة من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا إنها الأصنام وهم يخلقون هناك من خلقهم فهذه عملية خلق فهل تتوقعون أن الله يقارن خالقيته بخالقية صانع الأصنام أي منطق هذا هل تقبلون أن أستاذا جامعيا يمتلك الشهادات العالية يقارن نفسه بطالب في الروضة يمكن هذا هذا الكلام منطقي مع ان المثل لا مقايسه فيما بينه وفيما بين ما اتحدث عنه ولكن هذا مثال يقرب الفكره استاذ جامعي من كبار الاساتذه ومن كبار العلماء المتخصصين ممن يحملون الشهادات العلميه العاليه والراقيه جدا هل يمكن أن يقارن نفسه بتلميذ في روضة الأطفال ألا نقول عنه ما هذا الجنون لقد جن الرجل فهل يمكن أن يقارن الله خالقيته بخالقية صانع تماثيل صانع التماثيل خالق بحسب ثقافة الناس بحسب ثقافة العرب بحسب ثقافة القرآن لكن الله لا يقارن نفسه بهذا الخالق وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ومثل ما قلت لكم بحسب رواياتهم بحسب أحاديثهم فإن الآية تتحدث عن الأصنام وعن خلق الأصنام وإذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا هذه المنظومة بكاملها صناعة الأصنام وبناء المعابد لها وإيجاد مؤسسة دينية ترعى هذه الأصنام مع طقوس وعبادات وأعراف وثقافة ومعتقدات كل هذا الكذب والتزوير بكل تفاصيله عده القرآن خلقا هكذا قالت الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة العنكبوت إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصنام وتخلقون إفكا الإفك هو الكذب هو الإفتراء هو أقبح ما يكون عليه الكذب إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لماذا لأن أبرز صفة في الخالق أن يكون رازقة أبرز صفة ما هي أن يكون رازقة تذكروا هذه النقطة سنعود إليها لأن القرآن أيضا يتحدث عن رازقين هناك خالقون وهناك رازقون تحدث القرآن عنهم ولذا ماذا قالت الآية؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لأنهم ما هم بآلهة وما هم خالقون لأن الخالق لا بد أن يكون رازقا ومن هنا فإن صناعة الأصنام هي عملية خلق لكن الخالق الذي خلقها ما هو برازق لها وهذه الأصنام المخلوقه ليست بالهه لانها ليست خالقه وليست رازقه لان الله لا بد ان يكون خالقا ولا بد ان يكون رازقا ومن هنا جاء الاطلاق على المعصوم فعيسى وصف بالخالقيه فهل تستكثرون ان يوصف محمد وال محمد بالخالقيه وهم أولياء النعم سنتحدث عن هذه المضامين في سياق الآيات الكريمة فهم خالقون ورازقون بحسبهم من هنا جاء الإطلاق عليهم بحسبهم ومن هنا جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بحسبها ومن هنا جاء الإطلاق على أحسن الخالقين بحسبه فهؤلاء خالقون رازقون بحسبهم هذا منطق القرآن ما أنا الذي أقول أنا أحدثكم من كتاب الله عودوا إلى الآيات وتدبروا فيها إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا فهذه العملية من صناعة الأوثان إلى بناء المعابد الى صناعه مؤسسه دينيه مع معتقدات وثياب معينه ورموز و و و الى اخره هذه عمليه خلق وتخلقون افكا فهل ان الله سبحانه وتعالى يقارن خالقيته بهؤلاء الخالقين ما هؤلاء سبحانه وتعالى هو الذي يقول لهم في قرآنه وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا يعني إنكم خالقون تذكروا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إذا أين هو الرزق فابتغوا عند الله الرزق عند الجهات التي توصف بهذا الوصف الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون تذكروا من أن الرازقية تكون ملازمة للخالقية ومن أن المعنيين معا يلازمان الألوهية إنما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 بعد العاشرة من سورة الرعد بعد البسملة الآية تبدأ قل من رب السماوات والأرض قل الله وتستمر الآية موطن الشاهد هنا في الجزء الأخير من الآية أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك ممن يخلقون وممن هم خالقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وهناك من هو خالق ولكنه لا يخلق كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الذي خلق الخالقين العظام فهو أحسن الخالقين ولكن لا وجه للمقارنة مع الخالقين الآخرين أصغار الآية واضحة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك من الخالقين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف من أنهم خالقون ويخلقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله فهؤلاء لا يمكن أن يقارنوا به أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولكنه سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قارن نفسه بخالقين خلقهم ولكنهم الخالقون العظام فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا الوصف ورد أيضا في سورة الصافات جاء في سورة آل عمران فيما يرتبط بشأن عيسى عيسى المسيح في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران أذهب إلى موطن الحاجة منها فعيسى هو الذي يقول لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ما هي هذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هو الذي يقول أني أخلق لكم هو خالق هو الذي يقول إنني خالق أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقارن خالقيته بخالقية عيسى فعيسى خالقيته بإذن الله بإذن من محمد وآل محمد فعيسى من أشياع محمد وآل محمد عيسى جندي من جنود صاحب الزمان سيكون في عسكره صلوات الله وسلامه عليه وسلام على عيسى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هو جندي من جنود صاحب الامر وسيبعثه صاحب الامر في مهمات عسكريه وغير عسكريه الروايات هكذا تحدثنا فهو جندي من جنوده فلا يمكن ان يقارن الله سبحانه وتعالى نفسه وأن يقارن خالقيته بخالقية كهذه الخالقية ولكن عيسى هو الذي يقول عن نفسه من أنه خالق أني أخلق لكم وهذا المعنى يؤكده الله لعيسى في سورة المائدة إذا ما ذهبنا إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة الله يخاطب عيسى وَإِذْ تَخْلُقُوا الله يقول له في سورة آل عمران هو قال عن نفسه أني أخلق هنا في سورة المائدة فإن الله هو الذي يخاطبه يؤكد له هذه الصفة وَإِذْ تَخْلُقُوا من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني الله هو الذي يقول له واذ تخلق من الطين الى اخر الايه الكريمه فعيسى بصريح كلامه هو خالق وبصريح كلام الله هو خالق الله يقول له وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي صناعة الأصنام خلق وصانع الأصنام خالق صناعة المؤسسة الدينية إنها صناعة إفك عملية خلق إفك الذين قاموا بها وصنعوها هم خالقون وهكذا فالنجار خالق والحداد خالق وصانع السيارة خالق وعجائب التكنولوجيا إنها معجزات أنتجها لنا العلم على يد خالقين عظام بحسب نظرنا لا بحسب نظر الله فإن الخالقين العظام الحقيقة المحمدية أولا وما تجلى منها من المظاهر العليا إنهم محمد وعلي وفاطمة وما جاء من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا فإن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء والا من هم الخالقون الذين قارن الله نفسه بهم قولوا لي انتم قد يقول النصارى المسيحيون شيئا وقد يقول اليهود شيئا وقد تقول الديانات الاخرى شيئا لا علاقه لنا بهم نحن نتحدث عن عقيدتنا في دين محمد وال محمد انا اخاطبكم انتم انتم الذين تقولون نحن شيعه لمحمد وال محمد وهذا هو القران انا لا اقرا عليكم احاديث تستطيعون ان تثيروا عليها الشبهات من خلال قذارات اولئك الاوباش في النجف الذين دمروا ديننا وابعدونا عن قراننا ما هو هذا قران محمد وال محمد وهذه ثقافتهم ابعدونا عن هذا القران لماذا لانهم نقضوا بيعه الغدير وفسروا القران وفقا للمنهج العمري الا لعنه الله على منهج حوزه النجف الا لعنه الله على منهج مرجعيه حوزه النجف أعود إلى سورة المؤمنون والآية واضحة صريحة فتبارك الله أحسن الخالقين الخالقون لا بد أن يكونوا رازقين بعد الفاصل سأحدثكم عن الرازقين ومن القرآن من القرآن من القرآن يا Listen up. I'm going to go تكرما يا مرشدا من يا صريخا من يا معينا من يا مغيثا سبحانك يا في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة قال عيسى ابن مريم القرآن يحدثنا عن عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين هناك رازقون هذا كلام نبي من الانبياء من اولي العزم والقران يقرر كلامه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك في جو روحاني خاص هذه الحادثة كانت حادثة خاصة والذين كانوا معه هم الحواريون هم الذين طلبوا من عيسى ذلك فماذا جاء في الآية وارزقنا وأنت خير الرازق إذن هناك رازقون ورازقون حقيقيون بحسب الله سبحانه وتعالى لو لم يكونوا كذلك فهل أن النبي يخاطب الله بهذه الطريقة ويقارنه بمجموعة من الرازقين لا وجود لهم او بمجموعه من الرازقين لا قيمه لهم بالقياس الى رازقيته سبحانه وتعالى ما نحن عندنا في الاحاديث مثلا يستحب للاباء اذا ما وعدوا اطفالهم بشيء ان يفوا لهم بما وعدوهم ان وعدوهم بشراء لعبه ثوب حاجه طعام شراب وعدوهم بشيء وعدوا اطفالهم الامام يعلل هذا الاستحباب يقول لان الاطفال لان الصبيان يرون ان اباءهم هم الذين يرزقونهم فيرون مصدر الرزق في آبائهم فالوالد رازق لأطفاله ولذا كانوا يسمون في الأزمنة القديمة ما يصطلح عليه اليوم بوزارة المالية كانوا يسمونه بديوان الأرزاق ديوان الارزاق سيكون الوزير سيكون رئيس الديوان كان يقال له صاحب الديوان رئيس الديوان يقال له في ايامنا الوزير ما يسمى في زماننا بالوزاره كان يسمى بالديوان ما يقال له الوزير هو رئيس الوزراء وتحت الوزير يأتي أصحاب الدواوين أصحاب الدواوين هم الوزراء اليوم فيقال ديوان الأرزاق ديوان الأرزاق يعني وزارة المالية فصاحب الديوان رئيس الديوان سيكون رازقا هو الذي يرزق العباد فهل أن الله يقارن نفسه برازقين كهؤلاء هذا الكلام ليس منطقيا إذا لا بد من وجود رازقين حقيقيين بحيث أن الله يقارن رازقيته برازقيتهم وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم لكن لعلو شأنهم لأن سائر الخلائق خلقت من عندهم ولأن سائر الخلائق ترزق من عندهم وبسببهم والرزق إلى سائر المخلوقات خارج منهم إليهم كما نخاطب محمدا وآل محمد في زيارة الندبة التي وردت إلينا من الناحية المقدسة هي غير دعاء الندبة زيارة الندبة فما شيء منا نخاطب ال محمد الا وانتم له السبب واليه السبيل نحن نقرا في احاديثنا من ان سبعه بهم ترزقون من هم الذين حضروا جنازه فاطمه اولئك الشيعه الفاطميون سلمان ابو ذار المقداد عمار و و سبعه بهم ترزقون وبهم تمطرون لماذا تستغربون هذه المعاني هذا جزء من ثقافتنا وإنني أحدثكم بالروايات التي تنطبق مع القرآن الذي أقرأه عليكم وارزقنا وأنت خير الرازقين هذه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة أذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة من سورة الحج وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ الرازقين تلاحظون؟ الآيه السابقه في اجواء مائده السماء التي نزلت على عيسى وحواريه وهذه الايه تتحدث عن الذين هاجروا وقتلوا في سبيل الله انها من اقدس الحالات ومن اشرف المواضع وياتي الخطاب من الله وان الله لهو خير الرازق فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها هل هذا الكلام منطقي هذا سيكون كحال ذلك الجبان الذي يتحدث عنه المتنبي وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال فإن الجبان إذا كان في البرية ليس هناك من أحد يظهر فنون الشجاعة في الخلاء فيسل سيفه ويهجم يميناً ويهجم شمالاً وكأنه في ساحة الوغى يحارب الهواء ويحارب الفراغ ولكن إذا ما تواجد الفرسان والمقاتلون فإن هذا الجبان سيختفي سيتلاشى سيتوارى وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها أي كلام هذا أي منطق هذا أو هل أن الله يقارن نفسه بي فأنا رازق لأطفالي أي منطق هذا فلا بد من وجود رازقين حقيقيين الذين يطلق عليهم هذا المصطلح وهذا اللفظ المقدس الله لاحظوا من أن تلك الأحاديث التي أطلقت لفظ الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم قطعا كل إطلاق بحسبه كما بيّنت لكم قبل قليل هذا وفقا لمنطق القرآن أما أولئك الأوباش في النجف الذين يضعفون هذه الأحاديث لا شأن لنا بهم فليذهبوا بقذاراتهم إلى الجحيم مع النواصب مع أعداء محمد وآل محمد أخذوا دينهم من تلك القذارة من تلك المزابل هذا هو القرآن أنا لا أحدثكم بشيء من عندي هذا منطق القرآن وعربية واضحة الآية الثامنة والخمسون بعد البسملة من سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين، هناك رازقون حقيقيون اذا خالقون ورازقون، لماذا تستغربون ان يطلق عليهم هذا اللفظ؟ ولكن بحسب البيانات التي بينتها لا تذهبوا كالنصيريه والخطابيه الحمير الانجاس الذين من جهلهم وجهالتهم نصبوا لهم ائمه جهالا لا يفقهون شيئا ونسجوا لهم من عقائد الضلال ومن سوره الحج الى سوره المؤمنون والى الايه الثانيه والسبعين بعد البسملة من سوره المؤمنون ام تسالهم خرجا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا أَمْوَالًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ في سياق يحتاج أن نقف عنده وَلَا أَجِدُ وَقْتًا الوقت يجري سريعا الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا الخطاب لفظا مع محمد صلى الله عليه واله، فمحمد لا يحتاج الى تعليم. هو عالم بذاته صلى الله عليه واله ولكن الخطاب القراني جاء بلغه اياك اعني واسمعي يا جاره هكذا اخبرنا الباقر اخبرونا هم عن اساليب فهم القران. ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ومن سورة المؤمنون إلى سورة سبع وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة سبع قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تلاحظون أن هذا الوصف يتكرر في القرآن من سورة المائدة إلى سورة الحاج إلى سورة المؤمنون إلى سورة سبا على طول القرآن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق ومن سورة سبأ إلى سورة الجمعة إلى الآية الأخيرة من سورة الجمعة إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أُنْفَضُّوا إِلَيْهَا الصحابة الصحابة هكذا فعلوا برسول الله وَلَقَدْ تَرَكُوهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةً لم يبق معه إلا الأمير وإلا من كان من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا أصحاب السقيفة وأمثالهم خرجوا حينما كانت قد أقبلت القوافل التجارية لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الآية واضحة فإن الرازقين هنا ما هم التجار وما هم أصحاب الأموال وما هم الرؤساء الرازقون هنا رازقون حقيقيون هم خالقون وهم رازقون وهم آلهة ولكن هذه الاوصاف تطلق عليهم بحسبهم فالله احسن الخالقين هذه ما هي روايات انا قلت لكم سارغم انافكم واناف ابائكم واناف اجدادكم واناف اجداد اجدادكم على ان تقبلوا الحقائق سارغم انافكم مثلما أرغمت هذه الحقائق أنفي ويا ليت أجدادي وآبائي على قيد الحياة كي أرغم آنافهم بهذه الحقائق لكنهم ذهبوا ذهبوا على ضلال مراجع النجف مثلما ذهبت أجيال شيعتي منذ أن أسس طوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة ولا زال الضلال مستمرا إلى يومنا هذا وتضحكون على الناس تضحكون على الناس من أن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان كيف ستجيبون صاحب الزمان لو سألكم في ساعات يوم القيامة على أي أساس تقولون من انهم ينوبون عني، اي دليل عندكم؟ الروايات ما هم انفسهم نفس المراجع يضعفون الروايات التي تستدلون بها على انهم نواب لصاحب الزمان، بايه روايه تستدلون؟ بروايه التقليدي في تفسير امامنا الحسن العسكري هم يرفضون التفسير جمله وتفصيلا. ويرفضون هذه الروايه ويضعفون سندها وحتى يضعفون متنها بتوقيع اسحاق بن يعقوب انهم ينكرونه يضعفون سنده السيستاني والخوئي ومن على شاكلتهم ومحمد باقر الصدر هؤلاء يضعفون هذه الاحاديث هذه الاحاديث يضعفونها وقد مر هذا الكلام فيما سلف حتى حينما يقبلونها يصابون بحيره في فهمها ربما في مقطع من حياته قبل محمد باقر الصدر التوقيع ولكنه كان حائرا في فهمها وبقي متحيرا الى ان قتل ما استطاع ان يستخرج منها معنى واضحا مره يقول هكذا ومره يقول هكذا كتبه داله على ذلك سيرته اما السيستاني فمن الاساس هو ينكر هذه الروايات ويرفضها ويضعفها سندا ودلاله وكتبه تتحدث بهذا وقد جئت بكتبه وقرات ذلك منها فكيف تخدعون الناس من ان السيستانيه وامثاله ينوبون عن صاحب الزمان أما تستحون من أمير المؤمنين الذي تجاورونه أما تخجلون من ذلك وأنتم أنتم الذين جئتم زوارا أما تخجلون من الحسين؟ تأتون لزيارته يا أيها المنافقون الدجالون الكذابون وتحاربون ثقافه العتره الطاهره التي تمهد الشيعة في قلوبها وعقولها كي تكون مستعده لنصره امام زمانها ماذا ستقولون لامام زمانكم لو انه ظهر في السنه القادمه في ايام حياتكم ماذا ستقولون له ام انكم ستصطفون مع اوباشي النجف مع ايات الله العظمى الذين سيخرجون لقتاله اذهب بكم الى سوره التوبه والى الايه التاسعه والخمسين لا أقول بعد البسملة لأن سورة التوبة ما فيها من بسملة في الآية التاسعة والخمسين وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنا إلى الله راغبون قطعا الآية في صدد الأموال والأرزاق والصدقات الآية التي قبلها ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فالصدقات مصداق من المصادق من مصادق الارزاق تاتي الايه التي بعدها ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله فجهه الاغناء وجهه الرزق الله ورسوله لكن الله سيكون خير الرازق والرسول رازق عظيم بجنب الله سبحانه وتعالى القران هو الذي يتحدث عن هذا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون الكلام هو هو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤيتهم رؤية الله ليست محدودة بزمان أو بمكان وعطاء الله كذلك عطاء ليس محدودا بزمان أو بمكان ولذلك نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة في المقطع الأول من مقاطع التسليم فيها من أنهم أولياء النعم والنعم جمع تكسير معرف بالألف واللام هذه أصيغة تدل على الاستيعاب إنه استيعاب لكل النعم، ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وفي السورة نفسها إذا ما ذهبت بكم إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة أذهب إلى موطن الحاجة منها وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فجهة الإغناء من الله ورسوله لكن الله هو خير المغنين وخير خير الرازقين هل جئتكم بشيء من عندي هل جئتكم برواية حتى تستطيعوا أن تكذبوها بقذارات مراجعكم الجهال الأغبياء في النجف وفقا لقذارات علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال ما هي هذه آيات الكتاب الكريم هل افتريت على القران شيئا المصحف عندكم والبرنامج بث مباشر وانا لا اتحدث في زاويه مظلمه واني لناطق بكل جراه جراتي هذه من حقي ومن صدقي لو لم اكن على حق لما كنت جريئا بهذا الحد ولو لم اكن صادقا ولو لم اكن على معرفه وعلم ويقين وثقه بهذا الذي اضعه بين ايديكم لما وقفت في مواجهه طغيان المؤسسه الدينيه الشيعيه انني في مواجهه تاريخ يمتد الى بدايات الغيبه الكبرى انني في مواجهه هذا التاريخ لو لم اكن منطلقا من قاعده حقيقيه وها اني اعرض الحقائق بين ايديكم لما استطعت ان اكون جريئا بهذا المقدار وبهذا الحد، لكن الحقائق ارغمت انفي وانني لعالم انني سارغم انافكم واناف ابائكم بهذه الحقائق حتى لو انكرتموها على السنتكم. لكنها ستدخل الى عقولكم رغما عنكم اني داخل بهذا الفكر الى عقولكم رغما عنكم ارفضوه وساتقله في عقولكم حتى لو عاديتموني حتى لو قتلتموني هذا الفكر لابد ان ادخله في عقولكم هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي فماذا تقولون أنتم أليست هذه هي الحقيقة هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي هذا الكلام الذي أقوله لا قيمة له الكلام الحقيقي سيكون عند ظهور إمام زماننا هل سندرك زمانه هل أننا سنرحل قبل أن ندرك زمانه لكننا على الأقل أدينا شيئا يسيرا من واجبنا في التمهيد لمشروعه الشريف هذا ما يرتبط بي أنتم ماذا تقولون ماذا قدمتم لإمام زمانكم إنني أخاطبكم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم في حوزة النجف في مكاتب المراجع وأنتم أنتم القادمون من خارج العراق لأجل أن تخططوا لتدمير ثقافة أهل البيت بتشويه سمعة الناطقين بها والمدافعين عنها أنتم أنتم سنقف جميعا وعند الله تجتمع الخصوم. ما هي هذه الدنيا ايام لا قيمه لها. ايام ونرحل. وما بعد الرحيل هناك، هناك هناك. هناك اعود الى الايه الرابعه والسبعين من سوره التوبه وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالإغناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله تلاحظون أن القرآن يتحدث بشكل واضح عن وجود خالقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم وعن وجود رازقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم والحكاية لا تنتهي هنا الوقت يجري سريعا بقي عندي كلام طويل طويل سأتمه لكم في حلقة يوم غد لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأوصاف التي وردت في القرآن وهناك الكثير منها ورد في الأدعية ماذا جاء في القرآن جاء في القرآن من أن الله أرحم الراحم هناك راحمون بمستوى الله بحيث أن الله يقارن نفسه بهم إلا أنه يقول عن نفسه من أنه أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين خير الناصرين خير الفاتحين خير الفاصلين خير المنزلين خير الماكرين خير الحاكمين هذه الأوصاف كلها قرآنية لم يبقى عندي وقت كي أستخرج لكم الآيات سأستخرجها لكم يوم غد حتى تعرفوا من اننا حين نتحدث عن محمد وال محمد وعن مقاماتهم انما نتحدث بروح القران بحقيقه القران ولذا هم قالوا من لم يعرف امرنا من القران لم يتنكب الفتن لم يتنكب الفتن يعني سيقع فيها الذي يتنكب الفتن الذي يستطيع أن يتجاوزها أن يقفز عليها أن لا يصيبه الضرر فمن لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لذا مراجع النجف ما عرفوا أمر أهل البيت من القرآن لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ونقضوا بيعة الغدير هل عرفتم اذن عظمه بيعه الغدير التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضيه ولماذا اشترط رسول الله علينا في بيعه الغدير ان ناخذ التفسير فقط من علي وال علي كي نعرف قرانهم وبعد ذلك كي نعرفهم وبعد ذلك كي نصل الى التوحيد أما هذا الدين الذي عليه مراجع النجف هذا دين الشرك وسأقرأ عليكم الروايات في الحلقات القادمة وبصريح كلام أئمتنا من أن طريقة العبادة التي أنتم عليها الإمام يقول عنها من أنها الكفر بعينه صلاتكم صلاة كافرين ما أنا الذي أقول وحق الحسيني سآتيكم بالفتوى من الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن أوثق كتبنا سآتيكم بالفتوى من الصادق من أن الصلاة التي تصلونها بهذا الوضع الذي أنتم عليه هي صلاة كفر أنتم تعلمتموها من مراجع النجا فإذا كانت الصلاة صلاة كفر ماذا يعني هل أن الدين دين إيمان أم أنه دين كفر وهذا بالضبط ما قاله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الرواية التي في تفسير إمامنا الحسن العسكري بعد أن وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومن أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة الإمام يتحدث عن بعض من الشيعة وهم قلائل فيقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من؟ تشير إلى التبعيض تشير إلى عدد قليل من الأفراد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كما يعظم القرآن محمدا وآل محمد كما أفعل الآن بين أيديكم من قرآنهم وأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر إنه يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة عن المرجع الأعلى لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذا حديث صادق ما هو حديث ستأتينا الروايات الشريفه واضحه صريحه وقت الحلقه انتهى خلاصه القول فان هذا الاطلاق الله على الحقيقه المحمديه وعلى الامام المعصوم بحسب أحاديثهم التفسيرية لقرآنهم إنه أمر واضح صريح أما روحه وشرحه وبيانه فقد قدمت لكم أمثلة من أن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين وبأنه خير الرازقين فأقر بوجود رازقين عظام وخالقين عظام والخالق والرازق هو نفسه الذي وصف في الايات بالالوهيه ومرت علينا الروايات في اطلاق لفظ الله ولفظ الاله على المعصوم بحسبه بحسب البيانات التي قدمتها لكم كل الذي ذكرته لكم من قرانهم ومن احاديثهم ما ذكرت لكم شيئا من مكان اخر لا من عندي ولا حتى نقلت لكم من اي عالم من علماء الشيعه اغناني صاحب الامر عنهم وعن هرائهم وعن مزابلهم الى يوم الدين فلا ذكرت لكم لا من كتب علماء الشيعه ولا من كتب الديانات والمذاهب المختلفة ولا حتى من كتب الشيعة التي هي ليست من كتبنا القديمة ما حدثتكم إلا بقرآنهم وحينما أفسره أفسره بتفسيرهم الذي أنقله لكم من كتبنا القديمة التي اقطع بدرجة مئة بالمئة هي كتبهم والاحاديث احاديثهم واعتقد انكم لا تستطيعون ان تنكروا خبرتي في ذلك ربما يمكنكم ان لا تتفقوا معي في هذه النتيجه لكنني بينت من انني حين اقول هذه كتبهم وهذه احاديثهم لا يعني ان هذه الكتب لم يتطرق إليها التحريف والتصحيف أبدا بينت كلامي في مئات ومئات من الساعات وشرحت موقفي العلمي والشرعي والعقائدي وبلغة عربية واضحة ولا أحتاج لأن أكرر الكلام مرة أخرى لكن النتيجه التي الفت انظاركم اليها ان فكروا بانفسكم وفكروا كيف انكم تجهلون ثقافه دينكم وتجهلون قرانكم وتجهلون احاديثكم اذا ماذا تعلمتم يا اصحاب العمائم العباسيه الابليسيه المحترمه ماذا تعلمتم اشعلمكم ذول الثولان بالنجاه غير الخرط وطاحت الحال شو تعلمتوا قلوني شو تعلمتوا ما هذه الحقائق تصدمكم صدمة هذا هو دين علي وآل علي إن كنتم أشياعا لعلي وآل علي نلتقي غدا قبل أن أودعكم أنني أذكركم ب. البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية. طلق منهج اصحاب العمائم الابليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه ان كنت راغبا في امامك. اذا اذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله